اسلام to with Aman. آج ہم پوڑی کی ریسیپی بنانا سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے دو کپ میدا ایک کپ ویٹ فلاور تھوڑا سا نمک ون ٹی اسپون 3 ٹیبل اسپون آئل اور اسے بھولنے کے لیے پانی چاہیے آپ اس پانی میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں میدے میں ڈائریکٹ نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کو پولی اور بڑی طرح ہی ڈالیں گے اس لیے تھوڑا سا نمک میں مکس کر کے پھر اس میں ہم میدا ڈالیں گے اس میں آٹا ڈالیں گے اس کو بول لیں گے आज पानी डाल के इसको ढूंढते जाएंगे ये अभी इसको डाल देंगे उसको लेंगे थोड़ा सा گن چکا ہے لیکن ہونا چاہیے میں نے تھوڑا سا لے لیا تھا لیں اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اچھا اس کو فل گرم ہونے دیں گے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> پہ साड़ी पूड़ियाँ भरकर तैयार हो गई हैं और ये देखें बिल्कुल बजा जैसी नरम बनी है बहुत ही मज़े की चनों के साथ खाएं बहुत मज़ेदार है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेलाइकन दोबारा मत भूलें क्योंकि इससे मेरी हार आने वाली वीडियो अब तक बासना नहीं